<تصفيق> ايه وانا؟ سايبني بره كده مطحونه من الصبح من غسيل لتنظيف الشقه المواعين الاكل الشرب العيال الدروس المذاكره الرويات هو انا بعملك بعمل لك موسيقى عشان مالك بس طيب <تصفيق> وانا عايز افهم ومش مش حضرتك زوجي يعني <تصفيق> المفروض تساعدني طبعا طبعا المهم مش بساني اعرف في هدوء كده ومطفي الانوار وبتسمع اغاني طبعا <تصفيق> مروعه على نفسك مش في ناس معاك بره طبعا هم ومالحظ... يعني ما جيتش فكرت تشوفني حتى محتاجه حاجه يعني انا يوم اجازه يا استاذه هو يعني يوم اجازتك طب ما احنا طول شغالين طول الاسبوع ما بناخدش اجازه اللي هو ايه شغالين فين في البيت حضرتك ده ده طبيعة احنا يوميا في البيت شغالين ما بنروح عندنا اجازه إيه. انا إيه ثمنني المساعدة يعني انك تشاركني في المنزل محتاج اعمل ايه انا بالشغل باكل معاكم بشرب معاكم طب ما عادي اسمع التلفزيون معاكم بتفرج معاكم على كتير قوي ايه امريني إيه إيه اهو تفهمت فهمت المشاركه غلط لا إيه انك تشاركنا انك تقعد معانا وتسمع التلفزيون معانا دي المشاركه مشاركه في او تسوق يعني والله انا, أنا ماشي هشير لك تشير لي ايه؟ امال ايه مشاركه ايه؟ مشاركه ان انت في البيت هساعدي فين؟ في البيت اه ما انا بشتغل طبعا وبسمع التلفزيون وباكل معاك وبشرب معاك اتفضل عمري يعني انت فاهم؟ نعم اسود <تصفيق> انت بتقولي ايه؟ انا بقول لك ساعدنا في البيت انت قاعد مع نفسك كده وعامل جو لوحدك طب قولي انا ولا طب وانت فين؟ انا معاك معاك بجد انت فهمت ان المشاركه ان انا اعمل اكل انت تاكل مثلا اغسل انت تلبس ااا اه يعني انت فاهم المشاركه كده؟ لا مش هعمل حاجه وانا ما قعدتش فيه، طب فين المشاركة؟ تصدق صح؟ طبعاً. طب بجد انت ادتني معلومة أول مرة أعرفها عشان تعرفي إن جوزي دايماً واقف في المكان ما وانت أنت فاهم المشاركة كده صح؟ نعم دي المشاركة؟ ده الطبيعة طب إنك ما تساعدنيش في حاجة يعني دي فين مش صح؟ ساعدك أنا بشتغل بجيب الحاجة بتاعة البيت اللي زيها طب ما انت ما في ستات كتير بتشتغل وبتساعد في البيت يعني هي أصلاً بتعمل ستات كتير دلوقتي قاعدة في البيت وأنا اللي بشتغل طب اوكي معاكي معاكي. طب هو باكل معاكي وبشرب معاكي هو انت اجازتك دي مش للمشاركه؟ لا معاكوا و اه طب وانت قاعد في كده ليه؟ بدق حلو انت بتنام؟ هو او الستات عموما بيصحون يعني اللي كانت بتقعد في البيت مش انت صاحي من شويه فحاسه انت بتنام تاني يا يوم الاجازه يوم الاجازه بالنسبه لك انك تنام؟ اجمل حاجه يا سلام يعني انت صاحي عشان تنام لا،, ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليه مش مش, مش, مش... ايه؟ مش في الكل؟ بيعملوا بيعملو إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا انت مش فاضيين كل ثلاث شهور؟ ايه؟ ايه؟ هي هي الخلوه كل ثلاث شهور طيب ولا ايه يا شباب؟ اه طبعا مش فاضيين مش فاضيين ليه ما انت قاعد قاعد بتسمع اغاني؟ لا مش بالظبط يعني بسمع بس مش بالظبط يعني هو انت مالك؟ انا يعني قاعدة ما بس حاسة ان انت قاعد في اللي هو ايه تقريبا مش عايز تعرفنا لا بتكلم حد؟ بتكلم انت ساكت كده كنت بتكلم حد في التليفون لما ندخل مش اذكر كنت بتبعت حد على اللايف ده كانه وراكم أممم يعني انت كنت قاعد لوحدك كده من فراغ اه طب ما عندك فراغ ما تشغله في البيت ما انا مش ه شغل اغاني وراص بتاعه والقاصف مش عارفه مش تمام عارف. عارف اغاني ولا فراغ طب ما في البيت ايه فراغ ولا فراغ فراغ هي فراغ. طب ما غير فاضل سامي طب في البيت انا اجيبك اجيب طاوله لا لا نحط على الاكل <تصفيق> يا... ايه طب ليه الطعم ده ليه الطعم ده طب تجيب الاطباق لا ما اجيب طاوله هو انا لازم اجيب الاطباق ان انت شاركت في البيت طبعا دفعت هو الفكره انك تدفع هنجي راكي ازاي؟ واللي عمل هياكل ازاي؟ انا يوم الاجازه المفروض انت بتعملي الاكل والشرق وبتاع وانا بقى وكده انا بعرف طب واحنا ليه كاسات ما بناخدش اجازه؟ لا خدي خدي انت كل يوم اجازه كل يوم فين؟ انا كل يوم في البيت من اول ما بصحى لحد ما بنام يا راجل فين الاجازه؟ او موريني شارك في البيت لو صاحته السؤال اهو انك تشارك في البيت انا اجيب بس بس كده عشان تاكل اه هي دي المشاركه امم تمام طب اقول لك حاجه عشان نخلص الموضوع ده طيب. كل واحد طيب. يخدم نفسه نفسه كل واحد يخدم نفسه لا مش خالص بيت براحتك بقى انت جعان اكل نفسك هدومك عايز دروس نفسك انا هشيل لك واعمل لك واطبخ لك واسوي لك واعمل لك وانت وانت, وإنت. فين لما مش هخليكي محتاجه حاجه وهعملها <تصفيق> وعملك كل اللي انت عايزاه بس بس بس انا يعني كده هتخش في موضوع كبير قوي احنا بدل ما نقول الموضوع ده لا انا عايزه اوصل رساله بساعدة. لكل الناس المتجوزين ليه جوزها مش بيساعدها مع ان في ناس كتير جوزها بيساعدها مش بساعدها. أيوة. بس مش <تصفيق> <يبس ترميزة؟ تصفيق>